Oppimisen ja osaamisen arvioinnin, digitalisoimisen mahdollisuuksia käsittelevän videosarjan toinen osa kertoo taustaksi sen, minkälaisen lähdeaineiston varassa näitä ajatuksiani tässä esittelen. Ensimmäiseksi yritän vastata kysymykseen, mitä ja miten tällä videosarjalla tavoittelen. Ja... Vastausta kysymykseen, mitä tavoittelen, voisi kuvata näin, että, että selvitän tässä myöskin itselleni ja toivottavasti myöskin videon katselijoille, mitä osittain tai kokonaan digitalisoitu oppimisen ja osaamisen arviointi voisi olla käytännön toteutustavoillaan ja mitä se voisi mahdollistaa erityisesti perusopetusikäisten oppimisen tukemisessa lukiota, ammatillisia oppilaitoksia tai korkeakouluja ajatellen. Uskon, että näitä ajatuksiani voidaan myös tästä tuunailla, mutta minun lähteistöni ja katseeni on nyt erityisesti perusopetusikäisissä. Minä olen tehnyt tutkijan työtä laatimalla tällaisen scoping reviewn. En systemaattista tarkastelua, vaan tällaisen aihetta luotaavan kirjallisuuskatsauksen kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita tai vastaavia laajoja review-artikkeleita hyödyntäen. Se ei esitystavaltaan ehkä tai lopputulokselta ole aivan kattava, mutta se antaa kokonaiskuvaa siitä, että mitä tältä alueelta on tutkimuksin löydetty. ja Tällaisessa scoping reviewssä on aina vähän enemmän etsijällä, eli tässä tapauksessa minulla mahdollisuuksia valita sellaisia relevanteilta tuntuvia kaiken sen sälän joukosta, jota tämmöiset tietokantahaut saattavat tuottaa. Ja minkälaisen aineiston saalistin voidakseni arvioinnin digitalisoinnista jotakin puhua. Hakusanana tietokannoissa minulla oli pääasiassa tämä Digital Assessment, mutta sen myötä sitten alkoi nousta myös tämä tärkeä Technology Enhanced Assessment, jolla tosin nyt varsinaisesti tässä tuli vain muutamia suoria osumia, kun pyrin käyttämään sitä sitten myöskin itsenäisenä hakusanaana tai käsitteenä. Ensisijaisesti käytin tällaista yliopiston tutkijoille hyvinkin tuttua EBSCO-tietokantaa, jossa on tuhansia lehtiä ja satoja tuhansia artikkeleita ja täydensin sitten sieltä löytyneitä tekstejä myöskin googlettamalla tuolla Google Scholarilla. Etsin tai hyväksyin pelkästään koko tekstisiä artikkeleita, en tehnyt tätä yhteenvetoa niin pelkästään abstraktien perusteella. Rajasin niin, että otin mukaan vuodet 2010-2022 tuona aikana ilmestyneet julkaisut ja tein sellaisen koulutusaste rajauksen, että hain ensisijaisesti muuta kuin korkeakoulutusta tai myöskään ammatillista koulutusta koskevaa tutkimusta. Siis löytääkseni erityisesti perusopetusikäisiin soveltuvia tutkimustietoja. Ja tässä on saalis 48 vertaisarvioitua kansainvälistä tieteellistä julkaisua ja sen lisäksi tällaisia katsaus- tai review-raportteja, jotka ovat laajempia kuin noin parikymmentä sivuiset artikkelit. Ja tuosta vuosijakaumasta näkyy, että eniten näitä löydöksiä on tuolta vuosien 18-21 väliltä. Ja vauhtia julkaisemiseen on tuossa kohdassa tuonut myöskin tämä pandemia-aika, jolloin koulut sulkeutumisen vaiheessa käyttivät myös arviointiin etäteknologioita. Tässä on aakkostettuna kaikki lähteet. Tässä on hyvin monenlaisista maista ja arviointikulttuureista peräisin olevia julkaisuja joten niiden tulkinnassa on tietysti aina oma varovaisuutensa oltava. Näissä on ihan konkreettisia tutkimuskokeiluja. Nämä kohdentuvat hyvin monenlaisiin oppiaineisiin. On laajamittaisempia kokeiluita ja sitten suppeampia case Näiden 53 julkaisun perusteella vuosilta 2010–2022 on sitten tullut ne ajatukset, joita tässä videosarjassa vähän myöhemmin esittelen.